من فرق بزاف لان نرجعوا للعبدنا او شحال اللي 20 سنه تقريبا 20 سنه و... وعبد نشر المحرر والله كما المحرر 18 سنه وانسان يمارس قصه قصيره الى ذلك احنا كنت شو نافش على طار في هذه الشيء كله وتبدلوا المعلومات حليقة الأستاذ <تصفيق> هذا هذا نهار كبير لنا والله الحمد لله.